Köszönöm a legkedves videónéző. Sajmosei Emese, személyiségfejlesztő mentor és társkapcsolatok kommunikációs szakértőjeként beszélek itt ebben a videóban. Az ülök és mesélek Emesével videócsatornámon vagy, és mielőtt tovább néznéd ezt a videómat, kérlek nézd meg, pár gondolatban leírom, hogy milyen témáról fogok ma beszélni benne. Az jutott eszembe, mert nagyon sokan rámírnak és megkeresnek engem, bejelölnek modern, rendszerben milyen könnyű, akár fénykép nélkül, vagy álmében is ráírni egy nőre, ki kitesz magáról egyfajta fényképet, amit megtetszik nekünk, és akkor bejelentkezünk. Szóval, hogy hogyan működik ez a mi életünkben? Rám, rengeteg férfi ír. És ugye én azt gondolom, hogy elolvassák a Facebook oldalamat, megnézik, hogy kit jelölnek be, miért, hiszen mindenki magában indul ki, én is. Tehát, hogyha engem bejelöl valaki, akkor én megnézem, hogy ő kicsoda, micsoda, miért jelöl be. Mit oszt a Facebook oldalán, benne van-e a közösségi médiába, ott hogy jobb viselkedik, mit ad ki magából, milyennek mutatja magát, annak mennyi a valóságtartalma, mennyire hihető, vagy sem. Könnyű elbújni egy ismeretlen fotó mögé, vagy fotót kitévesen magunkról. És akkor utána ítélkezünk kritizálni a többieket. Ez is egy személyiség és jellembeli nehézség az emberek életében. Szóval, amikor elmérnek a messenger üzenetben, és csak annyit ír, hogy cia, majd semmi többet, vagy cia, ismerkedhetünk, ezzel mindig megtöltünk. És akkor ilyenkor kedvesen leírom ki vagyok, mi vagyok, mivel foglalkozom. Felteszek pár kérdést, és nem jön rá válasz. A nem válasz és egyfajta válaszreakció. Vajon mi állhat mögötte? Félelmet, Félelmek és önbecsülés hiány. Az az ember képtelen, őtétrengjét megfelelő módon kezelni, Önértékelési problémával, nehézséggel küzd. Hiszen ráírok egy általam szépnek vélt nőre, rákoszönök, és közben semmilyen válasz sem jön. Sajnos a mostani informatikai rendszer és az a média rendszer, amiben élünk, ezt a világot adta számunkra. Akarunk vele ismerkedni, csak nem merünk. Nem tudjuk, hogy hogyan. Mit kellene mondanunk, írnunk, esetleg kérdeznünk. Csak úgy ismeretlenül bejelölök egy vadidegen férfit, egy vadidegen nőt, és ha nem válaszol nekem, akkor tudomásul veszem, hogy ez biztos azért van, mert nem akar velem ismerkedni. Hát mutasd meg neki. A legjobb oldalat. Hiszen tulajdonképpen a média erről szól, hogy mutassuk meg és mutassuk ki a legjobb oldalunkat. Hiszen úgy tudunk ismerkedni, hogyha őszintén azt mutatjuk meg, akik vagyunk. Azt mutatjuk, ahogyan élünk. Azt mutatjuk, ahogyan mozgunk, cselekszünk az életünkben. Milyen munkát végzünk, milyen tanulmányaink vannak, miket osztunk meg ezeken a közösségi felületeken. Hát ebből tudják a többiek, hogy valójában te ki vagy. Na és akkor ilyenkor szoktam mondani, hogy ezért nézzük meg az ellentmondásos bemutatkozásokat is. Tehát aki nagyon jól ismeri már a személyiségek tipológiáit, a velünk született természetes adottságokat, a megfelelő kommunikációs formákat, azok nagyon könnyen tudnak érvényesülni ebben az internetes világban. És vegyünk komolyan a másikat. Vegyünk hozzá kedvesek. Tiszteljük meg azzal, hogyha kérdeztőlünk valamit, akkor válaszoljunk rá. Vagy mondjuk el neki, mert az asszertív kommunikációnak ez az alapvető folyamata. Hogy egyetértek vele, és megértem az ő problémáját. De hát találgatni, ezt szoktam élni. Én sem szeretek. Hát az csak az érfejemből kiszállt gondolat, hogy na vajon most azért nem válaszolsz, mert meglepődtél azon, hogy én így reagáltam erre. Hogy kedves, írd nekem hogy miért gondoltad úgy, hogy bejelölsz engem. És nem jön válasz. Felteszed két-három kérdést, róla, mutasd be magad. És nem jön válasz. Általában ez a zárkózottak típusú az introvertált emberekre jellemző. Ők nehezebben élnek meg főleg, hogyha egy melankolikus temperamentummal születtek e világra. Akkor ők ilyen pici kis pontnak érzik magukat. Sényedtelen az, amit én megosztok és gondolok. Nagyon nehezen tudnak ismerkedni. Nagyon-nagyon milyen zárkózottak. Na de hát ezt is lehet fejleszteni. Tehát ha tudod, hogy milyen vagy, akkor vannak technikák rám hogy hogyan tudjuk ezt nálad kihozni, és ezt fejleszteni. Nem kell neked magasan extrovertárnak lenni, kinyilatkozónak. Olyan párt találunk hozzád, amilyen te magad vagy. Mert akkor jól fogod vele magad érezni. Háromféle összetevője van egy kerek egész személyiségben. Van egyszer egy temperamentum részünk, van egyszer egy érzelmi áramoltatás részünk, és van egyszer egy intellektuális értelmi szellemi részünk. Tehát, ha te egy olyan nőt vagy férfit nézel ki magadnak, aki nem hozzád való, mert rosszul ítéled meg, Önmagadat, akkor sosem fogod megtalálni a magadhoz való igazi párodat, aki neked rendeltetett ebben az életben. És pedig itt van. Hát 8 milliárdan vagyunk lassan ezen a földbolygón. Hát gondolod, hogy 8 milliárdból nincs egy olyan nő vagy férfi, aki a te párod lehetne? Hát padarság lenne ezt gondolnunk. Ezt kapom meg a legtöbbször. Ó, ugyan már minden férfi, minden nő hülye, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan. Na de hát künyörgöm. Ha így nyitsz ki a világra, így áromoltatod ki a gondolataidat, az energiáidat, akkor hogy akarod beteremteni az életedbe abból a és 8 milliárd emberből azt az egyet, aki a te igazi valódi párod lehetne. Hát én azt gondolom, hogy kizárólag úgy lehet, ha megvan a megfelelő önbecsülésed, ha megvan az önreflekciód, ha megvan a kiváló önismereted, és akkor már tudod, tudatosan, mert át tudsz látni ezekről a dolgokra, hogy milyen irányba kezdj el keresgélni és ismerkedni. Először, a férjem elvesztése után a gyász feldolgozását követően, én is gondoltam, felnézek ezekre a modern párkereső oldalakra, eljárok különböző szórakozóhelyekre, különböző csoportokba, csapatokba. Hát ami úgy gondoltam, hogy szeretek túrázni, akkor majd elmegyek túra csapatokba. Szeretek jogázni, akkor majd elmegyek joga, ö, ö, csoportba. Tehát, hogy keresek valami olyan közös tevékenységet, és akkor hát, ha ott én megtalálom a, a megfelelő páromat. Majd mert közös az érdeklődési körünk. Vagy például író találkozókra, vagy versmondó, tök mindegy. De hogy... hát nem. Vagy például az önismereti kurszusokra és csoportokban. Sokan például azért mennek el oda, mert azt gondolják, hogy majd ott megtalálják a párjukat, mert hát ők most elkezdtek egy önismereti folyamatot, vagy a spiritualitást is behozhatnám, aki például erősen spirituális irányítottságú, és akkor elkezd járni olyan képzésekre, olyan helyekre, ahol ilyen csoportosulások vannak, és ezzel foglalkozik. Na de attól, hogy a tudatot kitágult, nyitottá vált mindenre attól még a személyiséged változatlan fog maradni. Mert mind azt a lerakódást hordozza magában egész életed végéig, amivel születtél egyszer, amit kaptál a szüleitől, apai és anyai vonalon, ez a sors ismereted, és pont azért születtél abba a családba, hogy tanulj. És kizájták el, hogy a kutató munkáim alapján megtaláltam, mert kutatással is foglalkozom, találtam olyan nézőpontokat is, ahol azt nyilatkozzák ki egyes emberek, hogy nem mi választottuk a szüleinket, és találtam olyat is, ahol azt nyilatkozzák ki egyes emberek, hogy ez nagy tévedés. Mert mi választjuk ki a vagy a leszületésünk előtt. És ezek milyen érdekes dolgok? Valóban így lenne? Ez nagyon milyen elgondolkodtatott engem. Ezért elkezdtem a spirituálitás irányelbe is fordulni, és elkezdtem ott is elmélyedni benne. Megnéztem ennek a filozófiai oldalát, megnéztem a teológiai oldalát, a hitrendszer oldaláról, és megnéztem a tudományos kutatói munkákat, amiket igenis folytatnak ebben a témában, mint parapszichológia például, vagy egyéb tudati élmények megélése, mint istenélmény, mint... Uh, Hát én nem is tudok mást mondani, mert hozzám ez a legközelebb. Szóval az életünk fejlődésének a folyamata, és ezt Ken Wilber nagyon jól megfogalmazta. Nézzetek utána, hogy kiről beszélek, ha érdekel. Létrehozta az emberi fejlődés tudatosságának a szintjeit három fő részre osztotta, repersonális, personális és transpersonális szakaszra, és ezeket a szakaszegységeket is felosztotta, V0-tól V10-es Szóval én ebben a tudásban is nagyon mélyen elmérültem. Nagyon szívesen megosztom veletek ezt is, és megmutatom, hogy hogyan tudunk változtatni az életünkön, hogyha megugorjuk ezeket a szakaszszinteket. Hiszen az első a tudatosság előtti az a gyerekkori. Az még meg se születtünk, csak meg a hozott, gényeinkben eltárolt kódolások, amikben benne vannak már, hogy valójában milyen személyiségű gyermekként születünk a világra. Mit kapunk adottságot, tehetséget, testi, lelki, szellemi vonalom. Aztán jön a personális szakaszunk, ez egy középszakasz, amivel a gondolkodó, racionális, emberi életünket éljük minden nap. Teszünk, veszünk, jövünk, megyünk, munka... Család, vagy alapítunk családot, vagy nem. Mit szeretünk, hogy szeretnék, milyen célokat tűzünk ki. Az egész életünket ebben a szakaszban éljük le. Aztán jön egy nagy ami átvezet minket egy közép egy, egy felsőbb szakaszba. Ez pedig az átalakulás, átváltozás. Amikor kezdünk rájönni arra, hogy édes Istenem, ha csak ennyi az élet. Megszületünk, meghalunk, köztemek, akkor valójában mi az élet? Kitűzünk célokat, haladunk előre, megyünk, megyünk, megyünk benne, és mindig ugyanabban a körforgásban, malomörlésben vagyunk. Na de akkor mi valójában az igazi élet? Miért vagyunk itt a Földön? Kik vagyunk mi? Hát azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, fejlődjünk, és hogy élményeket gyűjtsünk. És hogyha lehet, akkor lehető legboldogabban tudjuk leélni az életünket. Na de valójában mit jelent a boldogság? Hát én biztos máskor vagyok boldog, mint te, kedves Vidaló. gondolj bele. Lehet, hogy hasonló dolgoknak tudunk örülni. Tehát annyira egyediek vagyunk, egyénenként, személyenként. Ezért jó megtanulni azt, hogy mi tudok a legjobban örülni. Melyek azok a dolgok, amelyek engem igazán örömmel töltenek ki napi szinten, amelyek boldoggá tesznek. És akkor mekkora badasság lenne már helyette más csinálni? Ez a folyamatos fejlődésünk, folyamatos tanulásunk. Amikor megszületünk, akkor abban a családban születünk, és amit a család tanít nekünk, azt veszük magunkra. Majd utána kikerülünk a társadalmi közegbe, és elkezdünk ott szocializálni. Bölcsöde, óvoda, ha bár jön a bölcsödével, kevésbé egyet. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerek, legalább három éves koráig az édesanyjával legyen, s egy fokozatos elvállási szakasz legyen ebben a folyamatban. Majd utána, mert ugye az alapján fog kialakulni a gyereknek az én tudata, és az alapján fog tudni a társadalomban fejlődni és megállni a helyét. Hogyha ezt nem tanítjuk meg neki, akkor sajnos felnőtt korban kell majd megtanítani. Most van egy 76 éves páciensem az idősebb otthonában, akivel foglalkozni érdemes. És vissza kellett mennem a szülő-anya-gyerek kapcsolatba. Mert ott vannak elakadásai és nehézségei. És nem tudják, az akadémikus orvosok sem hogy mi a baj vele. Vizsgálják, mondtak már diagnózisokat erre, de a végső diagnózis egy nagyon kedves pszichológus főorvosasszonytól, hogy mély depresszióban szenved a néni mert különben már demens tüneteket produkál. 54 év házasság után vesztette el a férjét. Akivel Szilviózisban élte együtt. 54 évig nem csak együtt éltek egy házassági kapcsolatban, hanem még a munkájuk is összekötötte őket. Ez pedig egy olyan dolgot kapcsolt be nálam most, egy két éve vesztette előtt, ami visszavitte ebbe az anya-gyerek kapcsolatba. Mert nem volt a személyisége megdolgozva. És visszaeshetünk egy ilyen tragédia után, egy ilyen helyzetbe. Mert így működik az elménk az agyunk. Hogyha ezt nem tudjuk feldolgozni magunkban, akkor kaphatunk különböző betegségeket. Amiket tulajdonképpen betegségnek nevezünk, hol csak egy helyzet és érdemes ránézni a mögötte lévő lelki folyamatokra is. Mi váltotta ki, mi hozta elő. És örülök minden egyes napnak, amikor pici eredményeket el tudok nála érni. Mert amikor az anya gyerek kapcsolatát kezdtem el nézni, vizsgálni és különböző technikákat és módszereket kezdtem el alkalmazni nála, hogy melyik válik be abból tudtam, hogy mi lesz számára a jó irány. És most már tudom, hogy nekem kell megtanítanom a helyes anyagyerek kötődési kapcsolatot. Mert nem fog soha megbocsátani, ezt mondta a testvéreinek. És amikor különböző kérdéseket tettem fel ezzel kapcsolatban, hogy miért, akkor óriási tudati nem volt ezekkel kapcsolatban. És ez mind gyerekkorából származott. Hiszen legidősebb testvérként született a családba, első gyerek. És az első gyereknek ugye meg kell tanulni azt is, hogy utána jönnek a többiek, akkor már a szülő szeretete figyelme a többiek irányába is eloszlik. Mert nem csak ő van egyedül. És hogyha ezt kevésbé kezeli megfelelő módon, vagy egyáltalán nem kezeli az anya, főleg az anya a családban, és az elvállási folyamatokat nem tudja tágítani, szűkíteni, a határokat megszabni, akkor most nekem kell bemenni anyába, és a megfelelő módon ezt megtanítani neki. Nagyon örülök, hogy haladunk ebben is. Lassan a prankért. Szóval, nagyon sok összetevője van az önismereti munkának. És egy nagyon széles területen tanultam. És jelenleg is kapcsolatban várok a mentoraimmal. És ha én elakadok valamiben, akkor tudok kitől segítséget kérni. De egy biztos sosem adok fel, és mindig megtalálom a megfelelő utat vagy utakat hozzád. Hogy gyógyulj, javulj, és örömökkel teli napokat élj meg, bármilyen a szomorúság a szenvedések helyett. Hogy a rossz párkapcsolatok elkerüljenek, és csak is örömteli kapcsolatokat élnek. Nem lehet minden nap megélni örömteli pillanatokat, hiszen folyamatos napi stresszes helyzeteket kapunk. Váratlan eseményeket, amelyek félelmeket válthatnak ki belőlünk. Ha belül nem is kíváltanunk sokszor, héttelen megéled, de mintha egy villám, egy dörgés, lecsapott volna mellém, bum! oh! és akkor elkezdek gondolkodni, és az agyem elvisz már a múltba, már lassan a gyerekkoromba járok, vagy össze-visszorak valamit történetet nekem. Mert hogy így működik az elménk. Ezt is tanítom. Milyen sémák, milyen aksziómák, milyen engramok működnek az elmében? Ezek képek, amit eltárol az elménk. Erőszül, megjegyez. Úgy kell elképzelni az agyadat, mint egy memóriabankot. Mint egy számítógépnek a programozott szoftver részét. Úgy is szoktam mondani, az agyunk egy biorobot. És akkor mik az érzelmeim? És akkor azt mondják, hogy a lélek. Lélekkel tudsz kapcsolódni a jóistenhez. Hát a lélek az csak egy műszer, ami az érzelmeinket működteti. Az csak meg tudja mutatni számodra az irányt. Hogy most neked ez jó, vagy rossz? Akarod-e, vagy nem akarod? Jól érzed magad abban a helyzetben, vagy nem érzed jól? Hát, ha jól érzed magad, akkor ott maradsz, igaz? És vidám vagy és örülsz. Ha rosszul érzed magad, akkor meg el akarsz menekülni. Vagy hát legalábbis a legtöbbünk, aki már eléggé tudatos erre, az valószínű, hogy menni akar. Én úgy szoktam, hogyha valahol nem érzem jól magam, akkor elköszönök és megyek. Nem azt akarom, hogy jól érezzék a többiek magukat. Mert én nem érzem jól magam, akkor majd megjavítom a többieket, hogy ők is elkedjenek másképpen, hogy én jól érezhessem magam. Tehát, ha belekerülök egy olyan helyzetbe, egy olyan társaságba, ahol kevésbé jól érzem magam, és nem találom benne a helyem, akkor minek maradjuk ott? Hát akkor jövök, elköszönöm, megköszönöm a meghívást, és legközelen már nem megyek. De ez így működik. És nem fogom a társaságot hibáztatni emiatt, miatt, és meg akarom őket javítani, változtatni, mint egy gépet, hogy majd átkapcsolok benned valamit, Na, mert hogy ez a test, lélek és szellem, ez egy egységes biorobot. Én az embert mindig integrításában szeretem vizsgálni és nézni. Sosem veszem külön a testi adottságait, a lelki-érzelmi nehézségeit, és az agyi kapacitásait, az elmei működését. Tehát tulajdonképpen Annyira egyformán működünk mi emberek. Csak jó ránézni, hogy éppen mit használunk hozzá. És mennyire vagyunk nyitotta. Mennyire tudunk felmenni egy külső nézőpontot. Nagyon sokat fogom használni a videóimban ezt. Hogy vegyünk föl egy külső nézőpontot, és nézzük meg az életünk filmjét kívülről. És hogy hogyan tudod ezt a technikát majd használni, alkalmazni? Hogy lecsendesíted az elmébet. Na és itt még egy érdekes dolog, mert uh, nem olyan régen uh, felháborodva hívott fel az egyik ügyfelem, aki még folyamatban tanulunk, Hogy már megint azt kaptam meg, hogy az egónk hogy az egóm, hogy magas az egóm. már nekem ebből elegen valemese. És hogy most akkor beszélgessünk erről, és akkor mondjál nekem erről valamit, kérem. Na és akkor beszélgettünk egy jó hosszú Telefonon, és akkor elmondtam neki, hogy hát az egó, az az én tudatom. És arra szükségünk van. Hát ez egy jó dolog egó, azzal tudjuk irányítani az életünket. Hát én tudat nélkül, hogy lenne akarat. És el az egónak is van hét tudati szintje, test szintje. Ezt is érdemes majd megtanulni. Segítek megtanulni. És akkor rá fogsz látni arra, hogy éppen mit használsz te most az én tudatodból, az egódból. Hogyan működsz valójában benne? És ugyanígy vannak az érzelmeid is. Annak is van hat szintje. De az még mind az egoigányítás alá tartozik. Na de ettől van egy felső tudatosság is, ami felé törekszünk minnyájan. És ez az isteni természet amit kaptunk az életünkben, ezek olyan folyamatok, amelyek mind-mind-mind megmutatják, hogy hol tart éppen a személyiség, hova, tudunk, hova tudjuk fejleszteni, és milyen szinten tudjuk ezt behozni és tartani. Én mindig arra a tudatosság szintre megyek, ahol éppen a te személyiséged, egyénységed jár és tart és onnan építjük fel a te utadat, hogy sokkal jobban legyél képes rállátni önmagad sorsára, életére. És ez sorsfordító helyzeteket az majd neked. Egy csodálatos ember mindenki, aki hozzám eljön. És annyira elszomorít, amikor ő másképpen látja önmagát, és azért látja másképpen önmagát, mert eddig nagyon kevesen bátorították őt, és nagyon kevesen tanították meg neki azt, hogy ő hogyan tud önmagára nézni, hogyan tudja magát becsülni, szeretni, tisztelni. Mert elnyomták, lenyomták. Alig kapott ilyen irányú tudást és segítséget. És igen, van olyan páciensem, és itt azért beszélek külön ügyfelekről és külön páciensekről, mert az ügyfeleimnek általában a kommunikációs formákat és technikákat tanítom meg, és feltárjuk az önismereti részt, és onnan megyünk tovább. De vannak olyan pácienseim, akik nagyon mélyen vannak önbecsülés és önismeret szintjén. És velük, ahogy említettem az idős nénivel kapcsolatban is az otthonban, bele kell menni egy terápiás munkába és folyamonba is. Ahhoz, hogy ki tudja mozdítani a holdpontjára, a holdpontjából. És pici változásokkal nagy eredményeket tudjunk elérni. Szóval itt most egy kicsit elakadtam, mert kiszállt a gondolatom, és vissza szeretnék menni abba a témakörbe hogy tudatosság. Tehát, hogyha az agyunkat, teljes mértékben tudományos vonal, képes lenne a mai társadalmi feltárni, akkor nagyon jó lenne, hogy pontosan mi, hogyan működik benne. Szóval, 98% Tudat alatti kivészen. És nagyjából a 2 ami tudományosan feltelt és ismert részt. Hát a világunkban 4-5% ahogyan tudatosan tudja egy átlag ember használni az agyi kapacitásait, az elmét tudatosságát. Ezzel éljük le 50 és, és akkor ott van még a 94-96% amit meg az intuitív, kreatív oldalunkkal, a jobb agyfőtekénkkel szinte elő tudunk hozni. Szépen, lassan, rétegeiben, feltáró módon. Mekkora nagy lehetőségek vannak el. Gondolj vele, kedves igazón, vele! Ha ezt mind elő tudnánk hozni, fú, mekkora tudás van mögötte. És ezt a tudást isteni tudásnak hívják sokan. Igen, fontos a hit hit és az akarat. Na de kérdés, miben hiszel? Én mindig azt szoktam mondani, hogyha valaki nem istenben hisz, hanem a is az anyagban hisz. De a személyisége tökéletesen jól meg van dolgozva. És a viselkedési formáiban rengeteg elény van. Elkölcs, becsület, igazság, valóság sosem akarja váltani a másikat, nem ítélkezik, akkor számít, hogy ő most Istenben hisz, vagy az anyagban. Hogyha a tetteivel, a viselkedésével meg tudja mutatni, hogy ő hogyan él, és az az élet, az egyszerűen példaértékű. Akkor mit számít? hogy miben hiszünk, hogyha a többieknek nem ártunk, ha elfogadjuk őket, úgy tudunk változtatni, hogyha dolgokban hiszünk, és úgy tudunk változtatni, hogyha az akaratunkat érvényesítjük. Hát mert lehet szeretni, úgy szeretnénk körbeutazni a Földet. Hú! Már holnap indulok is. Na de ezt könyörgöm. Hát szinten marad. Szeretni és vágyni erre, Álmodozni lehet róla. Elővetíteni egy jövőképet, hogy én ezt szeretném megvalósítani. És akarom. Na de a tetteimmel azért mögé is kellene tenni jó pár dolgot, nem? Elindulni van, irány irányban. Bevonzani. Sokan mondják. Mi a vonzás? Vonzódás. Vagy vonzástörménye? Hogyha párkapcsolatokat nézzük. Ha. Hát akkor egy pillanatra létrejön, számomra is, rengeteg sok férfival a vonzódás, Hát meglátok egy jó pasi, és elakad a lévükzete, mert a hangom, meg se tudok szólalni a jelenlétébe. Na, de közben nem ismerem, hogy valójában milyen. Lehet, hogy a háttérben, hogyha megismerné mint személyiség, akkor azt mondanám, hogy kívülről nagyon jó vagy, de hát köszönöm. Hényképp maradok a jelenlegi barátomnál. Tehát. Azért egy ember nem csak külsőleg vonzó, és lehet külsőleg bármilyen vonzó, hogyha belsőleg rideg és kemény a szíve, törtető, akaratos, és kevésbé sem foglalkozott a személyiség fejlődésével, és fogalma sincsen a megértő, empatikus, együttérző kommunikációról és az asszertivitási folyamatokról, akkor élet, élhetetlen lesz vele az élet. És így működünk. És akkor a párok azt mondják, hogy én ilyen, meg olyan embert szeretnék, meg nekem három diplomám van, és én olyan magas diplomás embert szeretnék magam mellé. És hát honnan tudod? hogy az a három diplomás ember milyen személyiség. Hát eddig ilyenekkel is, nekedkel is nem találtál magad mellé egyet se közülük. És igen, van olyan ügyfelem is, paciensem is, ismerősem is, aki meg háromdiplomából egy teljesen egyszerű könyvessel él együtt mert annyira szeretnek együtt lenni, és annyira megértik egymást. De a baráti társaságomban is van ilyen. Nem azt számít, hogy kinek hány diplomája van, hanem azt számít, hogy megtanuljuk megérteni, megismerni a másikat. Elfogadni. És tudjunk vele menni. Abba a társaságba tudjunk vele lenni, abba a közösségbe. Például itt fontos az is, hogy valaki egykegyermek, gyermek vagy nagy családos, ezt is meg kell vizsgálni. Ha egykegyermek, akkor teljesen másképp szocializálott, nevelődött, mint egy nagy Tehát, hogyha nekem fontos a nagy család, akkor valószínű, hogy a nagycsaládi értékeket én jobban tudom képviselni, hiszen ebben szocializálódtam. És ha összejövök, egy olyan férfival, aki egy gyermek, akkor meg érdemes megtanulni az ő nézőpontjait. És érdemes őt beintegrálni, bevezetni esetleg a nagycsaládi környezetbe. Mert lehet, hogy pont arra van szüksége, igénye, hogy azt megtanulja, hogy milyen egy nagy családba felnőni, milyen egy nagy családba tartozni. Szóval sokféle dolgot érdemes figyelembe venni és olyan szinten berakni magunkat az élethelyzeteinkbe, a társ- és párkapcsolati helyzeteinkbe. És sosem lemondani: hogy ó, én már öreg vagyok, ó, nekem már nem fog sikerülni, ó, én nagyon vallásos vagyok, ó, én nem hiszek csak ebben, meg ebben, meg ebben. Hát akkor keres magadnak olyan társat, olyan párt, aki szintén abban hisz, amiben te. Mert hogyha az értékrendetek és az elkölcsi morálatok hasonló színvonalon van, akkor tudjátok egymást elfogadni. Hogyha keresel magadnak egy olyan párt, aki folyamatosan folytába más férfiakkal és más nőkkel van együtt, és te ezt el tudod fogadni, és számodra ez normális értékrend, hát akkor élj olyan párkapcsolatban. Ha téged azt tesz boldoggá, hát biztos az az utad, azt akarod megtanulni. Azért vagy itt, hogy azt tanult. De ha számodra fontos az, hogy egy nő vagy egy férfi hűséges legyen hozzád, akkor keres olyan párt, aki ezt tudja neked adni hogy egy életre szóló hűséget esküszik számodra. És ezt meg is tartja. És keresi veled, és benned az értékeket. És azt minden nap megteszi. Nem csak egyszer egy évben, vagy kétszer. Nem csak azért, mert születésnapod van, névnapod van, vagy házasság vagy bármi. Hanem minden nap. Meg tudjátok oda-vissza, Adni, kapni egymásnak azokat az értékeket, amelyek fontosak számatokra. Oda-vissza fontosak. És így tanuljuk egymást. A párkapcsolat erről szól. Először is arról, hogy milyen értékeket, értékrendeket tudtok magatokéhoz közelének érezni. Másodszorban. Így tudod jól érezni magad, hogyha megtanulsz mindent önmagadról, közben megtanulod azt a párodat is, akivel együtt vagy, és együtt tudjátok megérteni, értékelni, szeretni, becsülni mindazt, amik vagytok, és mindazt, amit egymásnak tudtok adni. Én úgy látom, mert az életemből kifolyólag is, ahogy így visszanézek a múltamra, hogy rengeteget a múltam a férjentől és a való kapcsolatból is. És őt azért kaptam ebben az életemben, hogy építsem engem hogy én tanuljak tőle, ő tanuljon tőlem, és szerintem ez mindig így van. Én úgy érzem, minden ember az életemben azért jön be, akivel én találkozom, és beszélgetek, mert ő a ő Isten adta hogy tanuljak tőle, és fejlődjek. Hogy azért vagyok itt a Földön, hogy tanuljak és fejlődjek hogy boldog legyek hogy örömökkel töltsen meg és élményekkel az életemet hogy ezt tudjam továbbadni és továbbvinni mert hát, hát egyszer a test meghal elpusztul testünk az nem él örökké mert nem itt hagyunk itt magunk után a szeretteinknek, a barátainknak, az ismerőseinknek a munkatársainknak, akikkel együtt kapcsolódtunk egész életünkben. Hát azt hagyjuk magunkból itt, és azt az értéket tudjuk tovább is vinni, mert ők emlékezni fognak ránk. És kérdés, hogy hogy akarjuk, hogy emlékezzenek ránk? Úgy akarjuk? Jaj, no, ez a morgolódos, ó, oh, én ezt nem szerettem. Azt kerültem, ha lehetett. Ó, oh, ki se lehetett rángatni. Semmit nem tudtunk vele csinálni. Állandóan csak panaszkodott, nyafogott, na, aztán meg egyedül meghalt a betegségével. Vagy hogy akarsz emlékezni? Hú, nagyon jó barátom volt. Nagyon sajnálom, hogy elment, hiányzik. Vagy nagyon jó ember volt. Mennyi mindent adott nekem, a családnak, a közösségnek? Jött, ment, tett, vett. Szöretett, bánkódott, murgolódott. Na de adott. Több örömet adott, mint bánatott. És így utólag, amikor kevésbé emlékszünk a bánatokra, akkor azok mindig elkopnak. Tehát, ha olyan emberekkel vagyunk együtt, és olyan emberekkel kapcsolódunk, akiktől sok-sok szeretetet, örömet és boldogságot tudunk kapni, és csodás együttöltött megint megért élményeink vannak, akkor azokra mindig jó visszaemlékezni. De azok feledésbe merülnek, elkopnak egy idő után. Nem is emlékszünk már rá. Ó, ki volt az? Hú, már nem emlékszem, így 10-15 év után. Ja, te arra emlékszem, hogy ilyen volt, és megbátott meg semmit? Figyelj, nekem annyira jelentéktelen. Na de a? Pista ír, Csi, Laci, Zsóka, töpmébe. Emlékszel rá, amikor együtt a céges buli? Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Tehát az élmények begyűjtéséről van szó. Az együtt töltött időről. Valójában erről szól az életünk. És ez a csodás benne. Tanulunk, fejlődünk, haladunk. Életünkben vannak korszakok, szakaszok, pillanatok, amiket megélünk, Vagy tele a szomorúsággal és nehézséggel, vagy találunk azokban is örömöket. Mert a bánatok, szomorúságok, nehézségek, én azt gondolom, mindig azért kapjuk, nem, az minket abból tudunk kitörni, fejlődni. Ha abba beleragadunk, áh, akkor ott maradunk a posmányba A fájdalomban, félelemben. Én azt szoktam mindig mondani, hogy valaki nagyon el van keseredve, vagy nagyon fél, és tart valamit. Figyelj, ha ettől félsz, menj el abba az irányba. Félsz videón beszélni, nyilvánossággal jelni. Ezt így magamnak szoktam mondani. Akkor kezdj el, csak úgy spontán, lazán beszélni. Add ki magadból, ami benned van. Vállalt fel, szőröstől, bőröstől hogy ki vagy, mi vagy. És akkor ezt a félelmet például én így küzdöm most le. Hogy így ülök, és mesélek. És utána megosztom ezt veletek. Mára ennyi. Legközelebb is jelentkezem. Köszönöm, hogy meghallgattál. A videó alatt mindig vannak témaleírások És e-mailben Tudsz tőlem kérdezni, vagy engem megkeresni. Sajnos Köszönöm, hogy megtiszteltél a figyelmet, de minden jót kívánok neked. Csodás élményekbe hűtését egész életedben. Szia!